Koje je putovanje? Lijep pozdrav svim ljubiteljima životinja. Želim zahvaliti svima vama koji ste se pretplatili na ovaj kanal o zdravim i sretnim kućnim ljubimcima. Danas sam posebno sretan jer je kanal Kućni ljubimci TV dosigalo tisuću pretplatnika. Bez vas svih koji gledate ovo ovaj video ovo se ne bi dogodilo. Dakle hvala svima koji ste se pretplatili, lajkali, komentirali i djelali video zapise. Koristim i ovu posljednu priliku da vas upoznam s prekrasnim Cezarom. Svi koji gledate ovaj video zapis, a niste se pretplatili, pozivam vas da se pretplatite i da krenete sa mnom i s Cezarom na nevjerojatno putovanje u svijet ljubitelja životnja koji žele učiniti svoje kućne vinice zdravijima i sretnijima jer to je i cilj ovog kanala. I zapamtite, sačuvajmo naše kućne vinice zdravima i nesevima. Lijep pozdrav!